همه این شرایط تا آنجا که به مرکز فرماندهی شاهنشاهی ایران و دستگاه مجریه آن ارتباط دارد چه از راه قدرت اقتصادی پویا و پیش کشور و چه از طریق انقلاب اجتماعی شاه و ملت تضمین شده است ولی پاسخگویی به شرایطی که مربوط به فرد مردم کشور می شود به عوده خود آنهاست زیرا که هیچ وقت سرفرازی و رفا را به هیچ کشور و ملتی به صورت هدیه آسمانی یا زمینی ارمغان ندادند و هرگز به گفته سخنبر بزرگ ما نابرده رنج گنج میسر نشده است با این همه واقعیت گواهی می دهد که پیش تفتهای کشور و جامعه ما تا حدود زیادی حتی مشمول این اصل کلی نیست نیست زیرا در سالهای گذشته جامعه ایرانی با آسانی از مزایا و حقوقی برخوردار شده است که بسیاری از جوامی دیگر برای دستیابی به همانا تلاشها و مبارزاتی بس طولانی و دشوار کردهاند بسمتی از مزایایی که در جامعه امروز ایران به کارگران تعلق گرفته است حتی در کشورهای صنعتی بسیار پیشرفته و در کشورهای کارگری نیز نظیر ندارد همینطور حقوق و امتیازات کشاورز امروز ایرانی به مراتب بیش از آن است که کشاورزان بسیاری از کشورها در طول قرنها به دست آوردند و کشاورزان کشورهای متحدی نیز نه تنها در جوامی اشتراکی بلکه در بسیاری از دیگر جوامی جهان اصولا از آنها محرومند برقراری آموزش عمومی که در ایران تنها با اعلام یکی از اصول انقلاب تحقق یافته است در کشورهای پیشرفته اروپا و آمریکا مستلزم 150 سال کوشش و تلاش بوده است برای به دست آوردن حق رأی و سایر حقوق اجتماعی زنان کشورهای مترقی بیش از 150 سال مبارزه کردند در صورتی که این حق تنها به موجب یک اصل انقلاب با همه زنان ایرانی تعلق گرفت همین نکته را می توان در مورد اصول دیگر انقلاب به خصوص اصل بیمه های اجتماعی همگانی که با وجود سابقه تلاش های طولانی و دشوار جامعه پیشرفته کشور ما امروز از غالب آنها در این زمینه فراتر رفته است تذکر داد بدین ترتیب اکنون جامعه ما از امکانات عالی مادی و معنوی در بهترین شرایط ممکن برخوردار شده است و اگر خواسته باشیم مفهوم و وسعت واقعی این موفقیت را دریابیم کافی است به وضع جامعه خیش تن... تنها در 50 سال پیش و حتی در مقیاس معدودتر پانزده یا بیست سال پیش بیاندیشیم چنین بررسی به ما نشان خواهد داد که نیروی شگفت آور نظام شاهنشایی ایران و حیثیت معنوی فرماندهی این شاهنشایی و پیوستگی امیغ و خلل ناپذیر شاه و ملت در جامعه ما چگونه اجازی را تحقق بخشید که در هیچ کشور، و جامعه دیگر امکان تحقق آن به صورتی چنین سالم و انسانی نبوده است اگر این نیروی شگرف ملی توانسته است ما را در شرایطی بسیار پایینتر و معدودتر از شرایط امروز ایران از آن نقطه آغاز به مرحله کنونی برساند چگونه تردی داشت که همین نیروی با برخورداری از شرایط بسیار مساعد کنونی خواهد توانست ما را به دوران تمدن بزرگ نیز رهبری کند پیروزی در این را تنها مستلزم بسیج جانبه امکانات و نیروها و ارزشها و منابع ملی است این ضرورتی است که این کتاب را با تذکر آن آغاز کردم و با تذکر دوباره آن پایان می دهم. ما باید این بسیج را به کاملترین صورت آن چه در زمینه مادی و چه در زمینه معنوی تحقق بخشیم و چنین تلاشی مستلزم واقع بینین و آگاهی کامل ملی و مبارزه با عوامل منفی و مخرب در این تقویت هرچه بیشتر عوامل مثبت و سازنده است باید کوشش ما در تمام این موارد کوششی صحیح و حساب شده و بینقص باشد زیرا فرصتی برای اشتباه کردن و برای تصحیح اشتباه نداریم شعار اصلی و تعیین کنندهای که من برای این پیروزی در برابر شما میگذارم کار کار بیشتر و کار باز هم بیشتر است. در این راه پرشکوه سرنوشت من تا آخرین روز ایفا رسالت خود پیشا پیش شما خواهم بود. و بیگمان خداوند بزرگ همه ما را راهنمایی و پشتیبانی. در آخرین کتابیشان یعنی پاسخ به تاریخ چنین می آید. آخرین روزهای زندگی من شانزده سپتامبر 1979 در میکزیک کتاب پاس سخ به تاریخ پایان یافت. هرگز گمان نمی کردم. روزی مجبور باشم مطالبی به با آن بی نوشتن و اتمام کتاب برای من در ماهایی که وعز سلامتم روز به روز بخیمتر میگردید و از طب و فراوان رنج میبردن به مانند مسابقه ای بود در مقابل زمان. پزشکان معالج من در مکسیک بیماری مرا اول یراغان و مالاریا و سپس سلاطان قدق لفافی تشخیص دادند. بیماری که به مدت شش سال به درمان آن مشغول بودم و ظاهرا تا حدودی تحت کنترل بود ایشان در ادامه می‌فرماید بنابراین ما این راه دشوار ولی پر افتخار را تا با آخر خواهیم پیمود و به هیچ عاملی اجازه جلوگیری از پیشرفت این تلاش زندگی ساز را نخواهیم داد ولی هوشیار باشیم که انجام این تعهد واقعا چه محفومی دارد و پیروزی در این راه برای ما با چه بزایف و معصولیت هایی همراه است و چه آمادگی ها و کوشش را ایجاب می کند آسان گرفتن کاری که آسان نیست معکوم کردن آن به شکست است و اگر واقعا در دستیابی به یک هدف بزرگ مصمم باشیم می در درجه اول آمادگی روحی لازم را در حدی متناسب با عظمت هدف و نیرومندی تصمیم خود داشته باشیم ولی بالاتر از همه این عوامل و مافوق همه امکانات و منابع مادی و معنوی عامل دیگری نیز برای تضمین پیروزی ما به شرط آنکه واقعا خود را شایسته چنین پیروزی نشان این وجود دارد و آن انایات خاص لایزال الهی است که در هر هنگام که ما که ملت ما استقاق خود را برای برخورداری از آنها بروز داده موجز آسا شامل حال این ملت شده است تاریخ هزاران سالی کشور ما بازی روحا و پست و بلاندی های شگرف آن گویاه این حقیقت است که تنها در پرتو کرامات پروردگار این ملت توانسته است بارها و بارها از ضربت های نابود ای که نزاگر آنها بسیار کشورهای دیگر را از صفحه گیتی برانداخت سالم و نیرومند سر براورد و همچنان به ایفای رسالت جاودانی و انسانیه خیش ادامه دهد برای من به عنوان ناخدای کشتی سرنوشت کشورم در اقیانوس متلاطم جهان امروز اتکا به انایات الهی اساس و بنیاد همه تصمیما و تلاشاست و میدانم که تا وقتی که راه من راهی باشد که خواسته اوست پیش در این راه حتمی خواهد بود احساس قلبی من این است که مشیت کامله خداوندی مرا که اگر چنین نبود قدرتی جز قدرت عادی یک فرد انسانی نداشتم به عنوان رهبر این ملت در دوران سرنوشتساز امروز جهان معمور ایفاق این رسالت فرموده است و تا وقتی که او بخواهد نه تنها هیچ نیروی سیاسی یا عامل اقتصادی بلکه حتی هیچ عامل غیر قابل پیشبینی فردی و خصوصی نیز نخواهد تمانست مانع انجام این رسالت شود تکرار میکنم که اگر بخواهیم به هدف نهایی خود در مدت زمان کوتایی که مورد نظر ماست دست یابیم تجهیز تمام نیروها و امکانات و به کار انداختن تمام استعدادها و ارزشهای ملی ضروری است بدیهی است در این تلاش ما با دشواریهای فراوانی روبرو هستیم که نباید از سنگینی آنها غافل باشیم کمبودهایی که زاده دوران ضعف و انحطاط گذشته است ما را از جهات مختلف صنعتی و اقتصادی و اجتماعی و نیز از نظر قطر متخصص علمی و فنی در تنگنا گذاشته است بیسبادی بخش مهمی از مردم هنوز مانع بزرگی در راه اثر بخشی کامل کار آنهاست در بسیاری از زمینه ها هنوز ما از تجارب کافی برخوردار نیستیم و تقریبا در همه این موارد می باید تا دیر زمانی از تکنولوژی جهان صنعتی کمک بگیریم که متاسفانه صدور آن طالبان با صدور پدیده های نامطلوب این جهان به خصوص تورم همراه است